ن تجر اندری بت گری پر لگیم پر لپ الم گرو پنپور حضرت نول اسلام اور اظہار حضرت نول اسلام اور ان کے حل کو بچا لیا باقی کو غرو کر دیا اب آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم نے اس جاہل قوم کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی مثالیں دے دے کر سمجھایا لیکن وہ قوم ایسی اڑیل قوم تھی جن کتوں کو پوجتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے جن کو تراشا تھا ان کے آگے اپنے جبیر رگڑتے تھے اور ان کے نام کی نظر و نیاد دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار آپ کو سمجھایا جب سمجھ نہ آیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی ہوئی سے قبل حضرت ابراہیم علی السلام کی, سے کی, سے کی سے قوم کا کا کی ادائیگی اور اس کا پرچار کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے جانے سے کار کر دیا کیوں ان کا حضرت ابراہیم اسلام کی دعوت ہی ان کے خلاف نبی کا شان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور نبی کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ تو باز نہ آئے وہ ایس جب قوم نے کہا کہ آؤ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پترتی چیز ہے کہ انسان یہ ہے، ہے، بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام نے ان کو صرف ابراہیم اسلام اس کے بارے میں یہی شاید سمجھا کہ ابراہیم نبی نے ستاروں کی طرف دیکھا کہا فیصلہ کہ کیا نہیں جانا تو وہ ایسے پلٹ گئے پیچھے سے حضرت ابراہیم نے جو مشرق تھا وہ اس مشن کو جاری کیا اور ان کے اپنا کلاڑے کے ساتھ ان کے ٹکڑے کر دیے اور پڑے کے پاس وہ رکھ دیا کہ بعد میں پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں تم بولتے کیوں نہیں حالانکہ ان کو پتا تھا یہ بولتے نہیں یہ کھاتے نہیں یہ سوالات تھے دراصل مشرقین کافروں سے یہ سوالات تھے جن کے ان کو جوابات نہیں آئے اور ان کو کھانی پڑی پھر اس نے دیکھا ایک نظر نظریانی حضرت ابراہیم وہ بس پھرے وہ پھرے اس سے ہوئے جب جواب دے دیا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا وہ بھی گئے تو جانا نہیں چلے ہم تو ہیں. اپنے مقصد کے طرف ان کے معبودوں کی طرف, کی طرف متوجہ کیا نہیں तो کہتے وہ, وہ مختلف قسم کے نظر و نعاز جو ان کے نام پر وہ دیتے تھے اور سمجھ دیتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ ہماری قرآنیں پوری کرتے ہیں تو وہ جو نظر و نعاز ان کے پاس بڑھے تھی پرائیم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کھاتے لیوں نہیں فالاکم لا تن تی کون لا تن فی کیا ہے دو میں کیا ہے دو لا تن حضرت ابراہیم کا اسلوب جو ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اللہ